قد وليس بالضرورة إنه يكون تدوير على السهم و خلينا نقول يعني تصريف. إنه يرفع السهم وبعدين يبدأ يلبي الطلبات. فإذا صار يلبي الطلبات بتكون السيولة الخارجة أكثر من الداخلة، تمام؟ يعني يبدأ يرفع يرفع يرفع, يرفع السهم يشيل من منه ما يكون في عروض كثيرة، تتراكم الطلبات، بعدين يداور عليهم يرشهم. تمام؟ فأنت بتشوف السهم باللون الأخضر قد يكون مرتفع 1% أو 2% أو 3% لكن البيوع تغلبت على الشراء. التنفيذ على الطلب يتغلب على التنفيذ من العرض، وبالتالي تكون السيولة الخارجة أكثر من الداخلة، ومن هنا يتم التلاعب في كثير من المؤشرات اللي تشوفونها اللي يتبعها بعض المحللين الفنيين يظن أن السهم عليه سيولة داخلة وهي خارجة والعكس صحيح، فحتى برضو أنا يعني لا أخفي يقدر أي مضارب يتحايل بسهولة على الشارت أو على بعض المؤشرات الفنية بأنه يخلي لك السيولة الداخلة أكثر من الخارجة ويخلي لك التجميع أكثر من التصريف ويخلي لك الشراء أكثر من البيوع وفي حقيقة الأمر هو قاعد يصرف تمام؟ وهذا هو تقريبا يعني كله ممكن يصلحه بالتدوير